Jag får jättegärna ha mikrofonen på medan ni lyssnar, så att ni kan avbryta, så att det faktiskt, det där, Lars han säger så typ, du får prata 10 minuter, och jag är ju en fena på att prata, så jag kan ju 10 minuter för mig kan bli 40 minuter utan problem. Och jag kände att jag, jag visste, jag vet inte hur jag ska göra det här, om ni vill att jag ska göra det så att jag berättar så här och berättar en anekdot. Jag har lite ledtrådar. Eller om ni vill att jag ska göra det som en presentation där jag berättar och visar liksom stödord. Jag tror att det tråkigaste som finns det är presentation i det här formatet för det är så himla tråkigt att titta på. Samtidigt så underlättar det att kunna följa mina tankar. Så jag börjar så här och så ska jag visa några saker. Jag vill visa några bilder och jag vill visa digitalt museum. Jag hoppas ni är okej okay med att jag drar över tio minuter för det kommer jag lätt göra, jag inser det på en gång. Jag är inte det så jag är jag fantastisk. Så här är det, jag heter Kristina Alexandersson, jag jobbar med digitala lektioner som är en resurs kring liksom, digital kompetens i skolan. Vi försöker alltså använda resursen för att lära elever och lärare hur man jobbar med digital kompetens, det är mitt huvudfokus i mitt arbete. Men jag är också fotograf på mitt arbete så att jag fungerar som fotograf. Och en del av vårens event som jag som fotograf har ägnat mig åt är att jag har gått kurs på konstfack, inte i mitt jobb utan på min fritid. Och då i den här kursen som handlar om fotografisk historia så är det en öppen inbjudan till fotografer och de som jobbar i arkiv och bibliotek eller museer och jobbar med att kurera utställningar, alltså kuratorer. Så den är riktad mot båda yrkesgrupperna och det är tänkt att det ska vara för båda för att man ska få en bild av fotografisk historia. Så vi började faktiskt vår kurs med att få en genomgång av ett arkiv eller ett digitalt arkiv och det var Nordiska museets arkiv och så hade vi som uppgift under hela den här terminen att vi skulle återkomma till deras arkiv, välja en bild och så skulle vi diskutera fotohistoria utifrån det. Och jag har ju redan en relation till Nordiska museet, jag har ganska mycket relation till deras bilder och jag har också en relation till K.V. Gullers som blev den fotograf som jag valde att liksom titta på, eller hans bilder valde jag att titta på. Nu ska vi se om jag kan försöka hitta Vänta, nu ska vi se, det var inte så enkelt. Vänta, ska vi byta i min webbläsare bara. Jag ska visa vilken bild det var jag valde, för det var liksom utgångspunkten. Vilket jobbigt tjänst det här är. Jo, jag valde att gå in i Digitalt museum och titta på deras bild på Nordiska museets bildarkiv kring kring K.W. Gullers. Jag vet inte, känner ni till K.W. Gullers? Nu svarar ju ni naturligtvis eftersom ni har mikrofonen på. Nej. K.W. Gullers, någon som känner till honom? Nora. Ja. Typ, mm. Han är ju en, vad ska man säga, Så här. Nordiska museet beskriver honom som, en fotograf som finns i deras samlingar. Som de, som är, han är ju en professionell eller kommersiell fotograf under 30, 40, 50, 60-talet. Framförallt 40, 50, 60-tal och han är väldigt framgångsrik, han är liksom en väldigt effektiv fotograf och han gör mycket bilder och i Nordiska museets arkiv finns det en halv miljon negativ som är hans. Det finns ungefär 1200 bilder digitaliserade på Digitalt museum och de 1200 bilderna har jag gått igenom fram och tillbaka ett antal gånger för jag hade redan ganska snart bestämt mig för att jag ville titta på Cove Gullers Och i vår kurs möter vi också en, en vad ska man säga en en teoretiker som heter Sekula och han pratar om fotografi utifrån en marxistisk teori där fotografen utför ett arbete för den som äger produktionsmedlen och så tittar han på bilder som man har med i gamla vad heter det, affärsredovisningar eller årsredovisningar för företag och så ställer han frågan är det här en bild av ett arbete eller är det en bild av arbetaren eller en bild av hur effektiv produktionsmedlen är. Det vill säga han tittar på det här bilderna och så säger han att det här är, de fyller en annan funktion än att skildra arbete de skildrar egentligen effektiviteten i industrialismen. Och tycker jag var spännande, jag tycker alltid marxistisk teori är spännande, inte för att jag är marxist utan för att jag tycker att de, de lägger spännande raster på hur de analyserar bilderna. Så att när jag väl bestämmer mig för att jag ska titta på en bild så vill jag titta på vilket arbete utför då en bild av ett arbete. Utav en fotograf som anses vara, enligt Nordiska museet, vara en fotograf som skildrar den stora omvandlingen av, den svenska, av det svenska samhället. Så tror jag de har som beskrivning av K.V. Gullers. Det vill säga att han är en fotograf som dokumenterar förändringen av Sverige. Från att gå från liksom ganska fattigt land till att bli superindustrialiserat. Han skildrar rekordåren på många sätt och han skildrar tiden innan också. Så att jag valde en bild från 1961 som ligger på Nordiska museet på Digitalt museum som heter Personalkafeterian på Marabo i Oslo. Och så tittade jag på den här bilden. Som ni gör också, hoppas jag. Och så tänkte jag, Wow! Vilken bild! Vilken fantastisk bild! Och vilket ställe att jobba på. Alltså Marabo i Oslo måste ha varit det shit, tänkte jag. För det är för mig vad den här bilden berättar på ett sätt. Den berättar om ljusa lokaler, väldigt moderna, funktionella 1960-50-tal. Eh, alltså de här geometriska mönstren, funkistilen, eh, de röda sofforna som så snyggt eh, korresponderar mot det svartvita golvet. De här kvinnorna som sitter där, alla uppställda... Eller uppställda Kanske de inte är, de kanske sitter sådär varje dag och fikar i soffan, de röda sofforna och dricker i vita muggar och, och, och eh, fina fat som går i samma färger som golvet och sådär. jag bara, wow, vilket ställe! Eh, vad utförde det här bilden för arbete? Vad, vad utförde den för arbete där och då? Och varför är bilden tagen och utav vem, Eller, av vem visste jag, men varför är bilden tagen och för vem? Och vilket arbete utför den för arkivet idag? Vad fyller den för funktion i förhållande till Nordiska museet? Det var frågor som jag liksom gick in i det här arbetet med. Och så tänkte jag, om det nu är så att de har en sån här hypermodern fabrikslokal i Oslo, då finns det fler bilder på det. Så att min första tanke var så här att ja, men om jag ska ta reda på mer om det arbete som utförs i den här bilden så måste jag kunna ställa bilden mot andra bilder som skildrar samma plats. Då kan jag liksom börja resonera kring vilket arbete som bilden utför i förhållande till KV Gullers arbete. arbete. Då började jag med att helt enkelt försöka hitta bilder från den här Marabofabriken fabriken i Oslo. Och då är ju jag supernörd, vilket jag tänker att alla ni också är. Eh, eller Ni är ju experter på sånt. tänker jag alltid, eftersom det är så viktigt alltid när jag pratar med Lars så är alltid sådana här länkad data A och, o, och metadata pratar han, de, de säger jag, pratar han alltid om. Så jag var varit så här, ja men det här är en bransch som har ett arkiv, som vill att man ska kunna hitta bilderna, de vill att man ska kunna söka, det är liksom sökningen som är det centrala och för att vi ska kunna söka efter saker så behövs det metadata, i alla fall på internet. Så, och jag visste ju efter den genomgången vi hade haft utan Nordiska museet att ja, men det var inte så enkelt, arkiv har sina egna sökmetoder och sådär, så jag var verkligen så på en tå över att det här kommer inte vara någon lätt uppgift att söka, men, men jag kommer att ta mig an den uppgiften att försöka hitta andra bilder, andra funktioner för att ta reda på vad, vad utför den här bilden för att arbeta. Eh, när man tittar på bilden så, så kan man ganska snart ser den har inte så där jättemycket metadata, i alla fall inte på, på på Nordisk eller på Digitalt museum. Det som metadata som finns är digital bild, brukskopia, identifikationsnummer, vad den finns i för arkiv, vilken instruktion som har gjort den, så finns det några lite siffernummer som inte säger mig ett dugg. Och sen fanns det lite innehållsbeskrivningar, konditori, kafé, vilket jag tycker inte riktigt hjälper mig. Och sen var ju den här, den största informationen jag hade, det var ju den där marabou i Oslo. Så med det som utgångspunkt så tänkte jag att jag, nu ska vi se, nu ska vi försöka, vänta, där tycker man. Där tänkte jag så här, ja men då, då tar jag reda på mer. Det är klart att det finns flera bilder på den där fantastiska, supermoderna kafeterian. Så jag började googla. Jag googlade först i digitalt museum, hitta ingenting om någon Marabo-fabrik i Oslo. Så då började jag googla Marabo och upptäckte då att i Oslo så heter det inte Marabo. Marabou, det vet ni säkert, där heter chokladfabriken Freja, eftersom den kommer från Norge, det är en norsk. Det är ett norskt företag som inte kunde heta Freja i Sverige eftersom varumärket var redan upptaget. Så därför fick man heta Marabo. Så det är alltså en import från Norge, det visste jag inte. Så då tänker jag, ja, men då är det ju Freja-fabriken i Oslo jag ska leta efter. Naturligtvis, och där kommer jag hitta den här fantastiska personalmatsalen och andra bilder, för det kan inte vara så att det är KV Gullers är den enda fotografen som har dokumenterat det här. Så jag gjorde det som man gör, jag använde Google naturligtvis och Google ledde mig ganska snart till Digitalt museum i Norge. Och med det som utgångspunkt, så ska vi se om vi kan hitta den, så börjar jag googla efter Freja bilder på Freja, för jag tänkte att det måste finnas bilder på, på personalmatsat, kaféet i Freja, på Freja. Med lite hjälp så fick jag hjälp med norska ord och norska begrepp. Och hittar den här bilden då, som är från spissalen på Freja. Och den ser ju inte ens till närmaste vis ut som KV och Jag tänkte att ja men det kan ju bero på att de har byggt om. Den är ju tagen 1955. Så de kan ju faktiskt ha liksom moderniserat. <laughs> jag hittar på fantasier berättelser för det är så det går till. De har nu moderniserat den där på slutet av 50-talet och så har de gjort en ny matsal. Men så tittar jag på Wikipedia och då upptäcker jag att spisesalen på Freja är jättebra det är ett stort kulturarv i Norge, därför att de har målningar av Edvard Munch i personalmatsalen i, på Freja-fabriken. Och är det något jag vet så är det att har man en sån matsal så kommer man inte att bygga om den, i alla fall inte modernisera den och ta bort den och sätta dit fönster, liksom glasfönster och sådär. Så att någonstans kände jag så att nah, men det, det stämmer inte, så att men lite, lite, fortsatt lite googlande på, på, på, Nord, på Digitalt museum i Norge så hittar jag också att det fanns ju också en kantin på Freja fabriken i Oslo. Som ser ut så här. Och den kändes ju mer som, ja men här ligger vi nog ganska rätt i tiden, men att de skulle tagit en bild 55 utav en sån schysst, den ser ändå liksom hyfsat modern ut, ja den kanske är byggd på 30-40-tal men, men att de skulle bygga om den och göra den så annorlunda och dessutom stämmer inte omgivningen eller det utanför. Så att jag kände att nej, det här har, har jag nog gått bet. Det här stämmer inte. Det är något som inte stämmer. Och då gick jag tillbaka till Digitalt museum och så tänkte jag så här Marrabo, Vad vet jag om Marrabo? Men jag vet att det finns två fabriker i Sverige. Eller det fanns. Det fanns en i Summerberg och så fanns det en i Upplands Väsby. Och eh, så tänkte jag att det måste vara Marabo. Det är Marabo som är metadatan jag ska gå på. Så jag gick och eh, ja, började googla helt enkelt igen då. För då tänkte jag tänkte att det måste vara i Upplands Väsby, För jag bor ganska nära Summerberg. Så för mig var det, så, det är så exotiskt att det skulle vara så snyggt eller se så schysst ut. På personalkaféet i Summeberg, så att, och där har jag varit dessutom på den fabriken, den är stängd och det är en konsthall så där, där vet jag, där så ser det inte ut där. Så det måste vara i Upplands -Väsby. men Upplands fabriken byggdes först 1970, så landar i att nej men det finns bara, det finns bara en möjlighet, den kan bara vara i Summeberg. Så att då stod jag där och så tänkte jag, jaha vad gör jag nu då? Jag, jag, om jag har lite tur så kanske det finns mer bilder i Nordiska museets ä, arkiv. Det kanske finns fler bilder som de har som jag kan utgå ifrån för att titta på ä, vad... Gull kanske har fler bilder? Och det gjorde jag att jag också började titta mer på Gullers bilder utav arbete. Vad gör han för bilder egentligen utav arbete? Vad skildrar han för bilder utav arbete? Och vem är det som han skildrar arbetet för? Och, och i KV Gullers samlingar eller de digitaliserade samlingarna som finns på Nordiska museet så finns det en del bilder som till exempel den här från 60-talet som är på facit säljkursen. Liksom, för facitförsäljare, alltså vad heter det? skrivmaskiner. Det finns också bilder av fantastiska bilder av kontors som jobbar på kontor och har pausgymnastik. Det finns en hel samling med sådana bilder som man har tagit där han skildrar liksom det arbetet. Sen finns det de bilderna som jag gillar allra mest, det är ju de här från den svenska och hårda industrin därför att han är ju så skicklig och eh, jobbar med ljuset. Eh, det här är från Atlas Copco där han, här, och här använder han ju ljuset för att visa den här fantastiska maskinen, här låter han ju verkligen den bara det som är det centrala och för mig är det här väldigt mycket KV Gullers och KV Gullers sätt att skildra och använda ljuset i sina bilder för att eh, förmedla styrkan och födelsen av något nytt liksom. Men på Digitalt museum hittade jag ingenting från Summebergs, från den här fabriken i Summerberg. Det, det var totalt blankt. Jag hittade, ingenting hur jag, ens sökte på, jag hittade bilder på chokladfabriken och jag hittade bilder på produktionen, men jag hittade inga bilder som jag kunde korsreferens, lägga en korsreferens till så att jag kunde säga så att den här bilden är, är en annan vinkel utav samma rum. Och det gjorde att jag helt enkelt gör det som alla andra gör när man försöker hitta saker. Jag använde det mycket bättre arkivet, förlåt. Eh, mycket bättre med mycket mer metadata, nämligen det som heter Google. Och så bestämde jag mig för att googla, så googlade jag Berg, Marabofabrik. Eh, och det enda jag i är Maraboparken. Alltså hur mycket bilder som helst utan den här Maraboparken, den är så känd och alla har tagit bilder därifrån och de har byggt om den och där har man verkligen pressat ut bilder och det beror ju på att den har förändrats just nu eller ganska nyligen. den är en konsthall som uppstår någonstans när internet fortfarande finns. Men efter en del googlande så hittar jag ju en fantastisk bildbyrå som är som heter Sjöbergs bildbyrå och som hade bilder från 1960 och som faktiskt tycks vara tagna på samma ställe. Det vill säga här tycks det vara precis samma plats. Och bilderna är utför ett helt annat arbete än KV Gullers, de är också tagna de är tagna med en annan, ett annat objektiv, de är tagna i en annan kontext, de är tagna för ett annat syfte antagligen. Men det tycks vara samma plats. Jag kan ju inte säga det eftersom det inte är färg och golvet är annorlunda, men det är annars ser ju mycket som ser likadant ut. Och helt plötsligt så blev berättelsen som K.W. Gullers bild eh, har i sig, den här stilrena, kliniskt sköna miljön som känns bara funktionell, väldigt geometrisk, den blir ställd mot någonting och det blir väldigt mycket tydligare vad bilden faktiskt fyller för funktion eller utför för arbeten. Det har jag pratat om, det fyller ut arbete för Nordiska museet genom att de kan visa på hur människor levde och arbetade. Frågan är om det är en bild av hur man lever och arbetar eller om det är en bild av hur det skulle kunna vara att vara fabriksarbetare på Marabofabriken som inte ligger i Oslo utan som ligger i Summerberg. Den här bilden den är ju lite annorlunda, det är ju kanske samma kvinnor som sitter på den men de här faten som jag så väldigt noga plockade fram i den första, när jag tittar på den första bilden, de finns ju här också och de är ju askfat. Men på Gullers bild, där finns det ingen som röker. Utan här sitter alla med så här vita, fina rockar och eh, dricker någonting ur dem. Medan. Så att här är det väldigt rent. Askfaten, som vi med största sannolikhet kan dra slutsatsen att de skulle kunna vara, de används inte, det finns ingen som har några cigaretter utan det här är en trevlig ren fikastund och det finns en automat som någon står och putsar på, och det är liksom en annan kvinna som står här och alla sitter så prydligt, dessutom så känns ju lokalen väldigt ljus och väldigt öppen och väldigt tilltalande. Så min slutsats när jag tittar på den här bilden det är ju att den här bilden är tagen i någon form av situation där man vill visa hur det skulle kunna vara att vara fabriksarbetare på Marabou chokladfabrik i, i Somerberg. Kanske med syftet att man faktiskt vill få fler kvinnor att jobba därför att man får i pauser och det är trevligt och det är rent och det är snyggt och det är öppet. Jag tycker dessutom att det är väldigt spännande men nu är jag väldigt intresserad av övervakning. Jag tycker också att det är väldigt spännande att rummet har glasväggar så man kan titta ut på de som arbetar så att man alltid är övervakad av de som även sitter och fikar. Medan de här bilderna, de skildrar ju mer en traditionell yrkesvardag. Så här såg det ut, vi har en paus och så sitter vi här och småpratar med varandra och tar en cigarett. Och, eh, de har inte alls den glamouren eller den liksom, auran runt sig som V. Gullers bild får. Men, men den här det här var inte så himla lätt och jag kände mig så lurad, för jag tänkte, och det tror jag generellt att man gör. Jag tänkte att allt som arkiv och bibliotek erbjuder är ju sant. Ni är ju liksom det som står för att det här är liksom rätt. Ni sparar det som är viktigt och det är klart att det är viktigt att spara KV Gullers material, men, men det var också, krävdes väldigt mycket mer metadata för att jag skulle kunna hitta rätt. Så det tog ganska många timmar kan jag säga, eller väldigt, väldigt många timmar. Och hitta de här bilderna som faktiskt kunde visa att jag kanske befann mig som en berg. En anledning till att dela att tiden fortsätter till att det är, kanske du ska strax få tabryta mm. mig Det är golvet. Golvet är ju inte samma sak, ser inte likadant ut i Sjöbergs bildbyrås bilder som i KV Gullers bilder. Och det är bara ett år mellan de här två bilderna. Så att de är ju annars är de. Nu ser ni inte min skärm naturligtvis. Därför det har jag glömt att dela. Det, golvet ser annorlunda ut, jag kan visa det. Där var min PowerPoint. I K-Gullers golv så är det ju de här fantastiska trekanterna. Medan i Sjöbergs bildbyrås bilder så är golvet snarare rutor. och en helt annan, ett helt annat geometriskt mönster. Annars liknar de ju varandra. Och sen automaten är bara en automat här och det ser ut som disken är öppen på den sidan. Min bild är att här finns det en vägg längs med den sidan. Så det känns som att någonting har hänt mellan de här två bilderna.